אני רוצה לחשב את המהירות המינימלית של המכונית בראש הלולאה כדי שתצליח לעבור אותה כדי שתצליח לשמור על התנועה המעגלית מבלי ליפול ככה איתן מאריך שזה הקטע החיכה של הלולאה בתכנית כן המסלול עצמו מספק את הכוח הצנטרי לפטליד רוש לשמירת המסלול המעגלי אך כשמגיעים לראש הלולאה, הכבידה מושכת את המכונית כלפי מטה. ולמכונית דרושה איזושהי מהירות מינימלית כדי להישאר במסלול מעגלי. בואו נחשב מהי המהירות המינימלית הזאת, כדי לעשות זאת עלינו לדעת מהו הרדיוס של הלולאה. זה בעצם אינו מעגל מושלם. לפי הצילום הזה, במסך הקטן, המסלול נראה קצת אליפטי. נראה שהרדיוס של הקשת הזאת קטן מהרדיוס של הקשת של הלולאה כולה. אם נסתכל על זה כמעגל, הוא יהיה מעגל קטן יותר. לצורך החישובים שלנו, נניח שזהו מעגל מושלם, ונחשב מהי המהירות המינימלית בראש הלולאה. אנחנו יודעים שהגודל של תאוצה הציטרפיטלית שווה לגודל המהירות הקווית חלקי רדיוס המעגל. כאן למעלה, בנקודה הכי מסוכנת, גודל התאוצה שווה ל-9.81 מטר לשנייה בריבוע. נוכל להעמוד את הרדיוס. העתקתי את המכונית מספר פעמים, ונראה שהערימה של ארבע מכוניות משתווה לגודל הרדיוס. בדקתי ברשת, ומצאתי שהגובה של המכונית הוא 1.5 מטר. תחתית את עד לגג. על כן, על פי תביעת העין, ובהתבסס על העתקת המכוני, המכוניות האלו, נראה שרדיוס הלולאה הוא 6 מטר. זה كان שישה מטר אנחנו יכולים להשתמש במשתנים כדי לבודד את V יש לנו שV בריבוע חלקי R שווה ל-A נכפיל לשני אגפים ב-R ונקבל שV בריבוע שווה ל-A כפול R נוציא את השורש הריבועי הראשי בשני אגפים ונקבל שV שווה לשורש הריבועי הראשי של A כפול R נציב את המספרים ונקבל שהמהירות הדרושה להשלמת המעגל שעובה לשורש הריבועי של 9.81 מטר לשנייה בריבוע כפול 6 מטר. נבדוק את היחידות, מטר כפול מטר זה מטר בריבוע לשנייה בריבוע. כשמוצאים את השורש מקבלים מטר לשנייה. ניקח את המחשבון כדי לחשב את המהירות. השורה של אריבוי של 10 כפול 6 מקבלים 7.67 7.67 67 ו-70 7 נקודות 67 ו מטר לשנייה בקרוב של 6 פאות אסרוןיות 7 נקודות בקרוב של 6 פאות בקרוב טוב קיבלנו. 7.67 מטר לשנייה, בערך 7.7 מטר לשנייה. בואו נראה איך לתרגם את זה ליחידות שבשימוש במכונית. ניקח 7.7 מטר לשנייה, אם רוצים לדעת כמה זה במטרים לשעה. יש כאן 3,600 שניות בשעה אחת. ואם רוצים לקבל זה נחלק את זה באחד, נחלק את זה באלף, סליחה. אחד קילומטר שווה לאלף מטר. היחידות האלה מצטמצמות, מטרים עם מטרים, שניות עם שניות. נשארנו עם קילומטר לשעה. בואו נחשב זה. ניקח את התוצאה הקודמת ונחפיל אותה ב-3600 כדי לקבל מטרים לשעה. ונחלק באלף כדי לקבל קילומטרים לשעה. מחלקים 100 ומקבלים 27.6 קילומטר לשעה. שזאת מייעוד די נמוכה. אפשר היה לחשב שהוא היה צריך לנוע הרבה יותר מהר, ומסתבר שזה לא כך. רק 27.6 קילומטר לשעה. הדבר החשוב הוא שזה מספיק מהר בנקודה הזאת כדי להשלים את התנועה המגלית. אם זה היה מעגל מושלם כאן למעלה, והיינו נוסעים בדיוק של 27.6 קילומטר לשעה, לא היה לנו מספיק כוח גרירה עם המסלול. אם זה היה כך, המכונית הייתה עלולה להחליק ולא הייתה מצליחה לשמור על המהירות שלה. אנחנו בהחלט היינו רוצים שהמהירות תהיה גבוהה יותר ממה שחישבנו. כדי לשמור על מרווח ביטחון. כדי שיהיה מספיק כוח גרירה עם הלולאה על המהירות. בסרטון הבא, ברצוני, לחשב כמה זמן ניקח במכונית להשלים את תנועתה בלולאה. אנחנו נניח שמדובר במעגל מושלם ונחשב מה הייתה המהירות של המכונית לאורך הלולאה.